Lupukki Pirkkala. Tultiin tuolta moottoritieltä ja kohti Sorkkalaa, Katajalaa, mitä täällä nyt mennään. Sivuteita mutkitele. Plexilasi Reessä ja Poro on näkymättömyysviitan alla. Matkataan tuota noin niin kohti, mikä tää nyt oli, Riakon tie. Täältä sitten lähdetään taas kohti Tamperetta Takahuhtia. Että tässä on niinku kusemaa matkaa. Puolituntia taas täältä Pirkkalasta kohti Takahuhtia sitten ratinaa ja kohti Ylöjärveen ja tällainen pukin aatto lähtee sujuu. Tästä on pukkisyytä, täällä on pientä avohakkuuta tehty. Mutta tilaukset jatkossakin, joulupukkipalveluat gmail.com, siinä on pantu joku maja Sileksi. Kohta saavutaan kohteeseen keskipäivän jälkeen. Siinä, otetaan, siinä on tuota noin niin pitäisi olla jonkin, jonkin kokoinen lapsiperhe ja niin kuten näette niin pukin reki vähän heikkuu ja hoippu vo, että Piania on monttuja tiessä. Että, että vaikka näkymätön poro vetää niin tuota reki silti heilahtelee. Mut ei muuta kuin Jingle Bell kellot soi ja saavumme kohta kohteeseen. Jatkossakin joulupukkitilaukset joulupukkipalvelut at gmail.com